أعزائي مشاهدي أهل مصر في كل مكان أهلا وسهلا بكم معاكم عمرو علي مراسل الدأهلية. إحنا موجودين النهارده مع زوجة المهندس أحمد اللي كل الناس اتكلمت عنه وتم العثور على جثمانه بعد 11 يوم غياب. هيكون معانا زوجته اللي هتتكلم معانا وتحكيلنا كل تفاصيل الواقع هو طبعا بداية هقول ايه يعني ربنا ينتقم منه أولا آه ثانيا الواقع حصلت ازاي حصلت بان احمد آه يوم الأربعاء الصبح كان في القاهرة كنت انا حاسة بقلام الولادة ماردتش اقول له وسبته يسافر تواصلت معه واتكلمت معه ولما عرفنا ان انا تعبانة وكده قال لي طب ما قلتش لي ماما وكده قلت له لأ ما حبيتش اقولك عشان آه تخلص اللي انت بتعمله وكده وترجع بالسلام قال لي طيب ماشي بقيت دايماً على تواصل معاه وهو في القاهرة واطمن عليه وكده قال لي خلاص وانت تعبانة خلصي خلاص طالما انت تعبانة ما تطبخيش وما تتعبش نفسك وانا هجيب اكل قلت له طيب مش جاي يا حبيبي من القاهرة وكان طلب الاكل جاب لنا الاكل وتغدى وبعد ما تغدى صلى وبعد كده قعد معايا شوية وبعد كده صلى المغرب واخد كنان نزله عند بابا ومامته حماية وحماتي و... وقال لي عود انت بقى ارتاحي وكده قلت له طيب مش فكلمته قلت له ايه وديت كنان وكده قال لي اه وديته وهو زي الفل وانا دلوقتي قاعد مع اصحابي شويه لحد ما يجي معاد اللي هو الشخص المتهم محمد ابو العز فعشان اجيب منه الفلوس واجي انا كنت طبعا تعبت الاربع وهو حس ان انا ممكن اولد هو كلم الدكتور فقال له لو فضلت حاسه بالحاجات دي او قال له على بعض العلامات اسبق على المستشفى على طول في الحاله دي لو انا كنت فضلت تعبانه الخميس كنت هاولد الخميس مش تعبانة خلاص هولد الجمعة اللي هو معادي أصلا قال لي انتي حسب حاجة وكده قلتوله لا أنا تمام الحمد لله بتعملي إيه قلتوله بجهز الشنط عشان لو ولدت بكرة انت تاخد الحاجة دي توديها في بيت ماما لو ولدت الجمعة هننزل نوديها أنا وانت بكرة قال لي طيب ماشي ما تتعبيش نفسك وكده وقال لي يعني خلاص جمعت الشنط قلتوله آه قال لي طيب يا حبيبتي هتوحشوني فقلتوله ما هتجيلنا على طول وهتشوفنا وكده بدا الحوار ان هو بدا بقى اتكلم كل شويه هو بعده ما بيكون بره بيتصل يطمن عليا كلمني على حوالي الساعه تسعة الا قال لي بتعملي ايه قلت له قاعده انتوا خلصتوا ولا لا قال لي لا لسه ده انا لسه هروح اقابل محمد ابو العز افتحي الماتش كان يوميا في ماتش للمنتخب قال لي افتح اتفرجي عليه قلت له طيب ماشي خلاص فبعد تسعه كلمته قال لي اه ده انا لسه بقابل محمد اهو وهروح معاه مشوار عشان نجيب الفلوس قلت له طيب ماشي كلمته بعد له رساله على الماسنجر قلت له نصها كده يعني قلت له بطمن عليه وابني بقول له انتو فين يا حب قال لي الساعه 11:23 دقيقه بالظبط قال لي ده انا لسه بجيب الفلوس ما جبتش الفلوس لسه وبعد كده اما اجيبها هرجع اجيب كنان قلت له طيب ماشي <تصفيق> الكل مبلغ وسبعين ألف غير الأرباح الشهرية اللي كان أحمد نازل يجيبها كان طالب منه مبلغ 100 ألف عشان يخفف الدنيا شوية وكان طالب منه الأرباح الأرباح اللي أحمد كان نازل ياخدها يوم واحد تسعة كانت أرباح الشهر اللي فات اللي هي تقريبا باقي فلوس سبعة وباقي وبدأ لسه ياخد في فلوس تمانية الشخص ده كان مغلبه جداً على الفلوس وأحمد كان دايماً يزعق له يقوله ده ما ينفعش ودي مش وانا بصبر عليك وكده فقال فاحمد كان نازل يجيب الفلوس الارباح دي اللي انا كنت هولد منها والمبلغ الكبير اللي هو كان عايزه منه طبعا. كلمني الساعه الصح 11 دوش... الساعه 12 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كانوا صحاب أحمد أحمد كان يعني لما حصل إن الشخص ده كان بينفصل بينه وبين مراته أحمد كان يقعد يقول له الظبط يلا ومش عارفه إيه وأنت لازم أنت تستحمل عشان خاطر ولادك ويكلم مراته يقول لها يا أم أحمد في الأول والآخر أنتم مركوش إلا بعض وعشان خطر العيال وكده الشخص ده كان أما يعوز يشوف ولاده يتصل بأحمد يقول له يا أحمد أنا عايز العيال روح لي منها وأحمد يتدخل ويجيبهم منها ويوديهم له وكان أحمد الوسيط بينهم ودايما كان كان حابب يصلح بينهم شتان الفرق بين جوزي طبعا وبين الشخصيه القذره دي احمد كان بيحنن قلبه على اولاده ويحاول يصلح بينهم وهو حرم ولادي من من ابوهم وحرم ابوهم منهم احمد كلمني بعتله الرسالة دي الساعه 11:23 دقيقه قال لي ده انا لسه ما جبتش الفلوس هجيبها وارجع اجيب كنان على طول ارجع كلمني الساعه 12 بالليل بالظبط قال لي يا دعاء الولد كنان ابني يعني بيعيط وقاعد يقول بابا وقاعد يقول دودو يعني عايز ماما فانا لسه مخلصتش فابويا هيجيبهولك ما تعمليش الموبايل صمت واسمعيه عشان لما بابا يكلمك تنزلي تجيبي الولد على طول قلت له حاضر قفلت معاه وبعدها بشويه حماية رن عليا نزلت جبت الولد سبت الموبايل في الشقه عشان ما فيش ما فيش ما فيش يعني شبكه في في الاسانسير وكده فانزلت وقفت مع حماتي وحماتي شويه وهو كان بيرن عليا فوق فلما انا ما ردتش عليه وحمام موبايله غير متاح كلم الولد بتاع التوك توك اللي احنا بنتعامل معاه فقال له ايوه يا احمد انت وديت نان مع ابويا لدعاء قال له اه ده انا وديته ده عم عاطف وقف يتكلم معاها اهو قال له يعني انت عند البيت دلوقتي قال له انا عندي شقتي قال له طب تمام طلعت لقيته يرن عليا مرتين كلمته قام بكنسل ويرن عليا دي كانت اخر مكالمه بيني وبينه قالي ايوه د... قال كلمني قالي ايوه يا دعاء الولد جه قلت له اه قالي ده انا رنيت عليكي ما ردتيش ليه يا ماما قلت له ده الموبايل انا كنت سايباه وانا كنت واقفه بتكلم مع بابا وماما شويه بيسالوني هولد امتى وهنروح للولاده امتى فقال لي اه ده انا رنيت عليكي ولما لقيتك ما ردتيش وموبايل ابويا غير متاح كلمت بتاع التوك توك وسالتوا عليكو قلتله له لا الحمد لله كنا كويس وبابا وماما جابوه زي الفل و... وخلاص انت بقى هتيجي امتى قال لي والله يا دعاء انا واقف مع محمد ابو العز العربيه عطلانه على كوبري الجامعه قلت له عربيه ايه احمد اللي عطلونه قال لي عربيه محمد ابو العز عطلونه وإحنا وانا واقف معه على ما يصلحها نشوف هيجيب حد يعملها يشدها ولا يطلب لها حد ولا ايه اديني واقف مستني زي ما قال في زي ما الشخص ده قال قلت له طيب وجبت الحاجه اللي انت نازل عشانها انا طبعا مش عايزه اقول المبلغ يمكن يكون احمد جنبه حد او كده مش عايزه اطمع حد فيه فقلت له انت جبت الحاجه اللي انت نازل عشانها قال لي لا والله لسه قاديني مستنيها قلت له مستني ايه يا احمد ده الساعه دلوقتي بقت واحده خلاص تعالى قال لي يا دعاء مش هينفع اجي انا خلاص واقف معاه على ما يصلح العربيه ومستني اهو الله المستعان ربنا يسعد قلت له يا احمد ده انت كنت في القاهره الصبح وماشي من الساعه 4 ودلوقتي الساعه 1 وانت اصلا مش عاودك تتاخر قال لي طب هعمل ايه؟ الله المستعان خشي نامي يا ماما وانا اما اخلص هجيلك قلت له لا مش هنام هستناك المكالمه دي كانت تقريبا بالظبط 12 تمانية دقيقه خدت الدقيقه ونص او الدقيقتين دول بقت واحده رجعت كلمته الساعه واحده وتلت لقيت موبايله غير متاح كلمته على الواتس هو دايما يقولي لو ما عرفتش توصليلي او ما في شبكه كلميني على الواتس الواتس بي بيسمع على طول بعتله على الواتس مرضش بعتله على الماسنجر مرضش بعتله على الفيس ارنت عليه يعني برضو ماردش فقعدت اتصل بيه واحدة ونص بالظبط بدأت أقلق الساعة واحدة ونص واحمد مجاش ومش عوايده يتأخر من واحدة ونص لتسعة ونص الصبح أنا قاعدة في البلكونة بستنى أحمد كل العربية تعدي أقول أكيد هي دي يمكن ده محمد أبو العز وصلحه العربية وموصله ملقتوش ما كانش قدامي غير إن مجاش في دماغي غير اني فتحت اللاب بتاع احمد وفتحت الفيسبوك بتاعه وجبت المحادثه بينه وبين محمد ابو العز فقرنيت من عند احمد على محمد ابو العز تلات مرات واحدة سبعة وواحدة تمانية ونص وواحدة تسعة الا ما ردش علي علشان ان هو اخر واحد كان معا اه فما ردش علي بعدت طبعا الاخواتي قلت لهم الاخوية قلت له يا احمد حاول تجيب لي رقم محمد ابو العز تصرف وهاته اخويا كان نايم ما شافش الرساله بعتت لاختي قلت لها حاولي تتصرفي وتنزلي تجيبي لي رقم محمد ابو العز روحي عند ماما روحي اتصرفي اي حاجه ما انا مش طايله حاجه اختي كانت معايا وكلمتني بعد ما احمد قفلوا كده قلت لها احمد ما جاش لحد دلوقتي اعمل ايه كل شويه بعت لها كل شويه بعت لها هي كانت نايمه طبعا جبت لينك بيرجع الارقام الممسوحه كان محمد ابو العز ده كنت انا جئت هنا فطهر كنت تعبانة وكنت زعلانة برضو وبعدين احمد بقى يبعتلي معاه لو في هدوم لو في حاجة لكنانة او كده يبعتها لي فهو ساب لي الرقم بتاعه وقال لي لو احتجتي حاجة كلميني وانا هجيبه على طول الرقم بعد ما انا رجعت الشقة واحمد جه خدني وكده انا مسحت الرقم على طول واحمد قال لي مساحية فانا جبت اللينك ودورته على الرقم لحد ما لقيته كلمته كان هو معايا مكالمه وانا كنت ويتنج معاه أول ما رنيت على طول لقيت أنه ويتنج وكده فكنت هقفل لقيت ورد علي على طول أقسم بالله العظيم من طريقته وارتباكه انا شكيت فيه بس قلت لا لا يمكن صاحبه هيعمل فيه كده. لما ما بعد كده ما قلتلهوش مثلا هو راح فين؟ انا قلت له بقى في المكالمه دي قلت له استاذ محمد ابو العز قال لي ايوه مين؟ قلت له انا زوجه احمد عاطف قال لي ايوه يا ام كنان قلت له معلش هو احمد فين؟ قال لي يعني ايه احمد فين؟ قلت له احمد ما جاش من ساعه ما كان معاك قال لي بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ قلت له لا ههزر ليه؟ وبدات اعيط لما هنا لقيت ان هو مش عارف حاجه عن احمد قالت لي طب اهدي طب مش عارفه ايه؟ لا ده مش على طول قلت له مشا فين يا ابو احمد ده اخر حاجه مكلمني حتى بامارة الكلام كانت عربيتك عطلانه على كوبري الجامعه قال لي اه اه هو كان بيكلمك انت صح ده مشى بعد ما كلمك يجيب نص ساعه لانه كان قلقان عليك انت وكنان قلت له لا آه ما جاش خالص قال لي طب ما يمكن اجي من الشقه وأنتي مش حاسه قلت له انا صاحيه لحد دلوقتي انا عيني ما غمضتش احمد ما رجعش من ساعه ما كان معاك قال لي طب تواصلي مع حد من دمياط الجديده او القاهره يمكن يكون كلمهم قلت له احمد ما دمياط الجديده لا للشغل واحنا في درس احمد معايد في كلية هندسة وبيدي هناك كورسات وكان جايله انتداب السنة دي في جامعة دمياط قلت له لا احمد ما, ما عندوش شغل هناك والقاهرة هو كان فيها امبارح وما, وما جاش فاحمد فين قال لي طب مش عارف طب خلاص كلمي كده بابا وانا هشوف كده وربنا سهل له طيب ماشي ارجع كلمني بعدها بحوالي ما فيش 10 دقايق ايه وصلت الحاجه قلت له لا يا ابو العز انا بعدت رساله الحماية وحمايه شكله نايم وما شافش الرساله قال لي طب هتعملي ايه قلت له طيب لو هو ركب تاكسي ممكن يكون اختلف مع بتاع التاكسي سواق التاكسي على مثلا الاجر او الحساب او كده طب لو انت ليك معارفك في مركز طلخه او كده ممكن تكلم لي حد وتشوف قال لي اه اه طبعا طبعا وهكلم صحابنا وهشوف لو هو بات مع حد فيهم قلت له احمد ما باتش عامه بره بس ماشي كده. قال لي طيب ماشي. ولو وصلت الحاجة قوليلي. في التوقيت ده الساعة كانت عدد تسعة ونص دخلنا في عشرة الا. جبت ابني ونزلت هنا عند بيت والدي. جيت لقيت مامتي لسه صاحيه من النوم مالك يا بنتي وكده ومعيطه ليه فقلت لها احمد ما بيتش في البيت قالت لي ازاي قعدوا يرنوا عليه قلت لهم الموبايل مغلق او غير متاح ما, ما تعملوش حاجه انا لسه بعمل عليه لقيته طبعا يعني زي اللي بيقولوه كده قتل القتيل ومشى في جنازته آه تواصل مع اصحابه واصحاب احمد اللي هم كلهم بيدور عليه اه اللي هو قال ايه بيدور عليه وبيعرفهم ايه ده الحق احمد عاطف مش بايت في البيت ومراته بتدور عليه ومكلماني وكده ده تاني يوم الحاجة على طول كلمت اخويا وصحيته من النوم نزلت وكلمت حماتي صحيته من النوم قال لي طيب ابعتي رقم محمد ابو العز بعتت الرقم وقلت له يا بابا انا كلمت محمد وقال كذا كذا دلوقتي هنعمل ايه قال لي طيب اقفلي يا دعاء وانا هكلم محمد فلقيت حماتي بيكلمني بيقول لي يا دعاء هو محمد قال لك ايه قلت له يا بابا بيقول لي احمد مشى بعد ما كلمني انا وانت بنص ساعه كان احمد كلم باباه ما كانش يكلم باباه كان باباه اللي كلمه قال له يا احمد انا جيت احاسب بتاع التوك توك وبتاع التوكتك وبيقول لا الحساب هيبقى عند الباشمهندس فيا ابني معلش انا خدته توك توك انا خدته مشوار اضافي يبقى حاسبه قال له ما يهمكش يا بابا حاضر هحاسبه قلت له يا بابا دي اخر مكالمه ليك مع احمد واحمد كلمني ومن بعد احمد ما عملش فكلمه حمايه بقى اكلم محمد ده لسه ما بقى لا المفروض بأن الخميس ده لو كنت حسيت بتعب كنت هروح أولد اليوم دار بإن أنا رحت قلت له خلاص يا بابا دلوقتي أنا هلف في المراكز واللقسام وأنت في المستشفيات قال لي باش وهو كذلك كان حماية كلم محمد قال له ده أنا ركبته تاكسي وديته 80 ألف جنيه قلت لحمايه محمد قال لك كده يا بابا اداله 80 الف قال لي يا دعاء قلت له لا يا بابا انا مكلمه احمد لحد الساعه واحده احمد ما كانش اخد منه اي فلوس واحمد واحمد لو كان اخد احمد انا دايما كده يقول لي لو باخد شيلن انا بعرفك عليه وبيتصل بيقول يقول قال لي طب احمد له فلوس عند الولد ده قلت له ده له فلوس مبلغ كبير جدا يا بابا ومعاه شيكات قال لي الشيكات دي فين؟ قلت له الشيكات دي في شقتي قال لي تروحي دلوقتي حالا تامني عليها من طريقة الكلام احنا بدأنا نشك فيه مم. كل ده عادي رحنا المركز انا دورت قالوا لي اطلعي المباحث فوق عرفيهم اللي انت بتقولي ده بس احنا مش هنعمل لك محضر لبعد 24 ساعه طلعت وعرفتهم قالوا لي طيب من هنا لحد الساعه 4 جاز يكون الموبايل وقع منه جاز يكون هو في مشوار وهيجي تجيلنا الساعه 4 حمايه دور في المستشفيات عن يعني في استقبال امبارح اللي هو يوم الاربع واستقبال النهارده اللي هو الخميس دوروا في كل المستشفيات ملقوش حاجه وانا دورت في الاقسام والنقط وال... والنقطة... نقطه الشرطه ما لقيتش حاجه ورحت انا وحمايه المركز قالوا تقول لنا بقى رسميا الساعه 9 يكون عدى 24 ساعه الاختفاء في الاسناء دي طبعا بدانا ننهار و... ومامت احمد تبكي وانا بكي وكده فرحت عندها البيت اذا ربما احمد يجي ويعملها مفاجاه ويجي لقينا طبعا الناس بتتلم علينا والناس بدات والحدث بدا يسمع وهو طبعا كان عارف صحاب احمد وصحاب احمد كتبوا على النت ان احمد عاطف متغيب لقينا جاي يقول لحماتي قدامي انا يا حاجه انا اعمل في احمد كده انت تصدقي قالت له لا ده انا اتطمنت لما احمد يعني قال يعني محدش كان واجهه اصلا ما كانش حد لسه وجهه احنا كنا لحد قبل الساعه 9 كنا بقى في بيت احمد والده في بيت والده هو بصلي ومواجهنيش وموجهليش الكلام دخل البيت جوه عند حماية سيلفي الدكتور محمد عاطف قال له لو تقدر تقول لنا احمد فين او تقدر تقول لنا تساعدنا فين احمد يمكن يكون حصل له حاجة قول لنا يا محمد عشان ما يحصلش الولد يحصل له حاجة وكده قال له انا يا دكتور محمد عامل كده في احمد والله ابدا دخويا ده مش عارفة ايه فلما كنت انا في النيابة في المباحث فهو رئيس المباحث لما سمع مني كلمه فبيقول له انا عليا شيكات لاحمد واحمد عليه ليا شيكات فرئيس المباحث بيقول لي قلت له لا طبعا احمد عليه شيكات ليه بتاع ايه؟ ده احمد اللي له الفلوس يعني عيب احمد عطوله فلوس يشغلها ويت ويمضي على نفسه شيكات؟ لا ما فيش الكلام ده قام قايل لي طيب ماشي ما تقلقيش احنا معاكي وان شاء الله احنا هنعمل البلاغ ولو انت بتشكي في حد احنا هنجيبه الشخص اللي انت بتحكي عليه احنا هنجيبه هو متواصل معانا قلت له تمام رحنا بقى الساعه 9 بداوا يستجوبوني وبداوا يستجوبوه في التوقيت ده انا كنت تعبت و... وسلفي وحمايه واهلي وكده قالوا لي لا بالوضع ده انت لازم تولدي انت كده المفروض كنت تولدي النهارده مثلا وانت اصلا ميعادك بكره فخلاص لازم تولدي بكره انا رفضت وقعدت اعيط وكده وقلت لهم لا مش مش هجيب ابني على الدنيا الا ما يكون ابوه جنبه فقالوا لي احنا مش عارفين انت كده يعني كفايه كفايه حد واحد غايب او كفايه واحد بس عندنا مصاب مثلا مش هيبقى الاثنين مش هيبقى الاثنين والدكتور اصلا قال ان انت تتوجهي للمستشفى يعني. فاصروا وكده ولقيت سيلفي الدكتور محمد عاطف جالي الصبح بالعربيه وقعدت اتحايل عليه انا ومامتي ان انا اصبر قال لي لا مش هينفع انت لازم تولدي في معادك وخصوصا ان انا كان اصلا عندي سوء في الحمل وكده وكان لازم اولد من السابع او الثامن السابع او الثامن فكتر يعني ما نزود في المده غلط عليا طب انت ولدتي آه سليم ولدتي سليم آه سنه دي سليم اه ان شاء الله ان شاء الله بعد قديبه من الاختفاء احمد اختفى الاربع وانا ولدت الجمعه يعني قبل يوم أوه. يعني بيني وبين يوم آه الفترة دي طبعا كلكم كنتوا كل يوم بتعملوا نفس الحكايه ان انتوا بتدوروا وبتلفوا والكلام ده عايزين كل شويه تحقيقات وانا كنا بقى لحظه لما عرفتوا ان في جثمان موجود وممكن طول ال11 يوم دول انا كان عندي احساس ان احمد احمد خلاص مش هيرجع وكده بس كنت عايشه على الامل وهم كانوا بيصبروني وكانوا دايما يعني شايفين حالتي النفسيه وان انا والده وان انا كده فيقولوا لي صدقيني والله لو كانت الجثه في البحر زي ما انتي بتشكي انا كنت شاكه وقلت لهم الاول ممكن يكون رما من على الكوبري زي ما عملوا قالوا لي كان زمان الجثه طفت طب يكون رما في حته مقطوعه عمل في حاجه وارمها في حته مقطوعه يقولوا كان زمان العوامل الجو والحر والحاجات دي للجثه طلع لها ريحه والناس شمتها كل طول الحداشر يوم احنا كنا على امل ان احمد يرجع لحد ما انا عملت البوست بتاع الحداشر يوم يا حبيبي وانت بعيدة عن عيني بس لسه يعني على بالي وقلبي وكده بعدها بساعتين بعدها بساعة واحدة كلموني في المباحث اسم باحث مركز طلخة و. اسمها بحث مركز شرطه والمفتش وكده آه قالوا لي قالوا لي احمد كان ايه امرت اللبس اللي لابسه قلت لهم انا قلت قالولي قالوا لي طب معلش كان اللبس عامل ازاي وكده قلت لهم طب الميداليه قلت لهم كان فيها مفاتيح وهي كانت لوجو كده مكتوب عليه الكنان اللي هو اسم ابني وشفرت اسانسير وكده ارجع تاني كلمني قال لي احمد بيلبس هدوم داخليه ايه دايس قطنيل قلت له بيلبس الاثنين بس مؤخرا انا كنت جايبه له دايس فقالوا لي طيب قلت لهم هو احمد بن قالوا لي لا لا احنا لسه بنشتغل الله المستعان فبكيت وقلت لهم بالله عليكم ما وصلتوش لحاجه قالوا لي ما تقلقيش يا مدام دعاء ان شاء الله خير طلع ان هم توصلوا للقصه وما ليش طبعا او شافوا ان انا بعيط على طول فكان عندي معاد لفك الجرح بتاعي قالوا لي لما انا جيت وعيطت لمامتي واختي وكده قعدوا قلت لهم انا حاسه أنهم هم لو احمد جس فقالوا لي بتفولي بايه وقعدوا يزعقوا لي وكده فاختي قالت لي يلا عشان نروح نفك الجرح رحت وطبعا حالتي النفسيه كانت وحشه وكده وقعدت اعيط والدكتور سالني على احمد فقال لي للاسف انا مش هينفع افك الجرح دلوقتي الجرح ملتهب وفي كدمه وفي زي تجلط بسيط كده فمش هينفع ان شاء الله تجيلي الثلاثنه ووالدتي اختي التانية والدتي يعني بيعيطه فطبعا جالي حالة انهيار عصبي وكده بطالب بالقصاص بطالب بحق جوزي بطالب بأن الشخص ده خلى يعني حرم احمد من انه يحضر ولادت ابنه خلى سليم يجي على الدنيا مالوش اب خلى كنان ابو سنتين ما معادش هيقول لبابا لحمد يا بابا فحسب يا الله انا عمل وكيل فأنا عايزة حق جوزي عايزة زي ما خلاني أرملة وانا حيالله بس متجوزة بقالة تلات سنين ويتم ولادي عايزة حق جوزي يرجع احمد ما عملش جنبه وان هو انسان كويس وكان يستاهل و... والحمد لله ربنا حطه في مكانه حلوه في الاخره وان شاء الله في في الدنيا هنجيب له حقه وحق ولاده مش عايزه سليم يبقى ما يجي يسالني كده اقول له ده باباك نزل يجيب فلوس ولادتك اضغضى بيه حياه واحد هدر عايزه سليم كده كده ولادي بيتشرفوا بسيره باباهم و... و... وان هم ولاد شهيد وانا اماله شهيد احمد مات دون ماله ومات مغدور بيه ومات ومات وهو غارق كمان ففي كل الحالات احمد شهيد وكان له جنازه يعني زي ما بيقولوا كده جنازه اسطوريه جنازه مهيبه فانا عايزه حق جوز القصاص لجوزي وحق ولادي وعشان ابقى عايشه مرتاحه اقل لله شاء الله حق يدفع. ان شاء الله ونعم بالله